Привіт, друзі! Сьогодні в мене огляд світового ринку. Я на старому айфоні. Хочу вам показати, що зараз діється. Зараз е невелике падіння 1,3%. Starbucks – мінус 1%, Nike – мінус 3%. Невеличкий зріст показує Apple – плюс 0 0 0,3%. 0,03%. Tesla – падіння – мінус 2,4%. Берших хетавейс плюс 0.15. От можна е, помітити Бенков Америка, сполу, скороч на бак, плюс 1.28%. Непогано. Враховуючи, що ціна за акцію 33,9 долара. Це не 200 і не 800, як у Тесла або перших хетавейс. Кока-кола показує невеличкий зріст 0.13 та Пепсі-кола 0.37. Відсотка зростання. Отож, і American Express EXP плюс 0,9%. Що можна сказати? На фоні загального падіння Pepsi Cola, Coca Cola невеличкий зріст, а Bank of America зростання 1,2%. Це непогано. Отож, банкіри заробляють і на, зрості, і на зростанні, і на падінні. Такий невеличкий обзор. До речі, в багатьох айфонах є тільки кілька компаній Dow Jones, Apple, Starbucks, Nike, Yahoo. А інші – Tesla, Bank of America, Pepsi Cola, Coca-Cola, Google – та інші можна додати самому в ручному режимі. Як вам зручно. Отож, тримаємо кулаки за Україну. Слава ЗСУ. Слава Богу за кожного героя України. На все добре.